بينكم يا بين الصباح انا أقول لكم ايش خسرنا يا عبد الرحيم؟ الرجال اللي متصوركم ده اللي قال حقه لا حول ولا قوه الا بالله ايش خسرنا؟ ما حاسبتش اللي قال ما حاسبناش حق اللي قال هذا هذا نصاب نصاب اسال مين؟ ايوه نصاب وين شايف؟ حاسبه قدام بس عبد الرحيم قال له بأدبك بحاجه عمر ما شفتها هذا سارق انا قريبه سارق سارق حق الارغام حق المطلقات حق اللي يتابع كل شيء انا قريبه يكون بعلمك شفت الحاجه اللي ما اللي هذي دي ساره انا دايما ساره لان دخل دخله انا شاهد آيه دخل ايبوبو عشان يقادخ ما دخل ايبوبو يمكن ربي ياخذ روحه يمكن رحمه طب شبابهم هلا بالخير عاد حل انا امبارح شفت له دكتور غمض ف ايش شو الدكتور قلت له 100 لا قلت له ايش ذا سمير اه ايش ذا انا الصباح كان دمها ورسحين سمير اه قلقت قلقت